کراچی پشاور کے بعد ملتان میں بھی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرس نے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا طارفی تقریب کا پروکار انعقاد عبدالی روڈ ملتان کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی سی ای او جی ایف ایس بلڈرز عرفان واحد میمن سابق ممبر قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی سابق امیدوار صوبائی اسمبلی پیر سید عبدالرسول شاہ بخاری اور بریگیڈیئر لیا قتل ملک صوبائی رہنما پی ٹی آئی ظریف احمد خان نیازی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی جی ای او جی ایف ایس عرفان پاہق میمن نے کہا کہ جی ایف ایس کراچی اور پشاور کے بعد ملتان میں اپنے پروجیکٹس لے کر آ رہا ہے جس کے تحت متوسط طبقے اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے سستے اور آسان اقساس پر گھر مہیا کیا جائیں گے تین سال کی آسان یکسات پر محفوظ اور معیاری گھر فراہم کریں گے بزنس سیکٹر میں بھی جدید اور بہترین سہولیات سے آراستہ بلاس متعارف کرائیں گے لوکیشن اور پروجیکٹ کے باقاعدہ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ اللہ جلد کر دی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ جی ایف ایس صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے بیسٹ برانڈ آف دا ایئر کے صدارتی ایوارڈ دو اکیس کا اعزاز بھی رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کنسٹرکشن کی ہمہ جہت جدید پہلوؤں کی بہترین ماہرین کی مضبوط نیٹ ورکنگ پر مشتمل ہے کراچی میں پینتالیس منصوبے معیار اور شاندار انداز میں مکمل کیے ہیں ریجنل سیلز ہیڈ معین اختر نے کہا ملتان سے پرانی وابستگی ہے کراچی سے آئے ہیں ملتان کے پٹت پاک ویلکم اور کھلے دل سے استقبال نے ہمارے حوصلے مزید مضبوط بنا دیے ہیں انشاءاللہ توقعات پر ہر ممکن پورا اتر پورا اترتے ہوئے جی ایف ایس کا ملتان میں ماڈل پروجیکٹ بنائیں گے تقریب کے آرگنائزر سید حسین شاہ بخاری نے مہمان نے کی آمد اور احالیہ نے ملکان کی جانب سے جی ایف ایس بلڈرسرس کی زبردست پذیرائی پر شکریہ ادا کیا جو <inaudible> سال بھی ہم نے ان کے ایسوسیشن اور کئی پلیئر کی ہمارے ساتھ جیسے شاہدہ صحیح ہو گئے سرفراز ہو گئے جہانگیر خان فیروز خان یہ سب ہمارے پریسیڈنٹ ہیں اور انشاءاللہ وہ دن بھی نہیں جب جی ایم ایس بی ملتان کی کہلائے گا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بہت زیادہ شکریہ کرتا ہوں اپ لوگوں کا اس ٹیم کے ٹائمنگ کے ٹائم پہ اکرشن سے پہلے اپ کہ جی ایم ایس بی لاہور کے اچھی برانڈ جیسے کرپ اور وہ خالص سرے اپ لوگ دیکھیں پچھلے مہینے سے ساتھ سوسائٹیز اور اس کی تعلیم کے بعد پھر ہمارا سفر اسٹارٹ ہوا ہم لوگ جو ہے اسلام آبادی کا اسلام और کے بعد پھر پشاور گئے تو ابھی ہمارا پہلے کے بھوکان کے اندر بھی لوگ آئے اور اسی طرح سے جو پشوار کا گلی ہمیں ملی ہے کراچی میں اسلام آباد میں یا پشاواد میں تو آپ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بھی بڑی ہاؤس کی سب سے پہلے ارفان بھائی صاحب کے بارے میں کیسے آپ لوگ بتایا ساری چیزیں جو ہے کراچی کے ہمارا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کم آمدنی جو ہزار یا دس ہزار مانگنا ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے بنائے تو یہی پورا سلسلہ ہمارے کیا اسلام آباد کے اندر یہی رہا اسلام آباد کے اندر کم سے کم جو آمدنیوالے لوگ تھے لوگوں نے کچھ کام کیا جی ایف ایس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایمیڈز کے کراچین بورڈ اس پوسر چپ ہماری اپناٹینم میننج کے حوالے سے اور پھرسٹ پوسر تار دک جس نے ہم لوگا لیں گنا اور پھرسٹا بھی ہم لوگا لیں گنا प्रोजेक्ट है उसके बारे में 200 लाख बताया जाऊंगा फॉर हमारा प्रोजेक्ट एक डॉट टॉप रेजिडेंसी 9 टाउन के हवाले से तकरीबन 400% हमारे एक साल के अंदर हमारा जो प्राइस है हमारा जो इंक्रीज होइए एक साल के अंदर 400% होgetElementById सरे ओनर सिटी के भीतर बात करूंगा सरे ओनर सिटी हमारे क्लास के अंदर दो फेजेस है फेज 1 एंड फेज 2 उसके अंदर 350% हमारे एक साल के अंदर रेट उसके बाद जीएफएस विलाल پیر تو پسند 250 سی نظر دنیا نظر پا پی تو ری دلان کے تو شفا کیا سو